لعبت المباراة بجيبيكم عصام عصام باسم كامل عصام باخر وحمزة فارابي حمزة فارابي، حمزة فارابي، الأجواء اللي دارت فيها المباراة، يعني كيفاش تقيم أنت مشارك أول مباراة ديالكم مع كابس بارتي طنجة الأجواء كانت مزيانة تنظيم من ناحية التنظيم تاهو مزيان، المباراة الأولى تمكننا من الفوز ولكن المباراة الثانية مع نجم الفوز للأسف سنة مع تحالف فانزا يعني أنتم عندكم مجموعة مجموعة أنتم جوج مجموعات مجموعة. لكم انت من نادي الوفاء البدايه ديالك ياك نادي كيفاش تكون يعني الاجواء اللي دارت فيها المباراه والنتيجه يعني كيفاش كانت لي صالحكم لهاد شحال المباراه الفرق ديال ربعه نتوما نتوما في المباراه يعني يمكن يمكن تكون الاجواء اللي دارت فيها المباراه تقيم دي دي دي دي اللي فد دا البطوله ديال كره الشاطئيه يعني موجودين موجودين موجدين آه باش ت# تواعدو الجمهور باش يجي يتبعكم أو تحققو نتائج في فهاد البطولة هادي بارك الله عليك... آه